نحل أجيب الكلمة. كان نحلا أن بكلمة وندير في ملوية يا نشرت حنا انا انا انا انا انا انا انا يا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا انا يا نا نا لا لو يتكافح من يا ترسيمتي الله يا نا نا لا, لا لو يتكافح من تنيم الله الله يا الله أوه إذن هذا كبح هذا ب هذا ب هذا كالكروموس أصلهم زيان واحد يسمون زيان الكروموس